Eli ollaan Avu Oy, sivutoiminen yritys. Minä olen Mirlintä ja toimin tässä firmassa enemmänkin teknisenä saavutettavuusasiantuntijana, mutta myös pedagoginen puoli on muun vastuulla. Eli tämän yrittäjy yrittäjyyden lisäksi toimin kokopäiväisesti myös lehtorina korkeakoulussa. Eli tämä opetusmaailma on hyvinkin tuttu minulla ja se on arkea. Ja ole hyvä, Lotta. Joo, moro vaan. Lottalinko on mun nimeni, ja mulla on sitten niin kuin se sisällöllinen saavutettavuus ja sisällöllinen osaaminen niin kuin täydentämässä tätä teknisen saavutettavuuden kompetenssia, mikä, mikä Mirlindalla on. Eli mä oon taustaltani ihan niin, kuin, ihan niin kuin humanisti, ja oon tehnyt päivätyöni viestinnässä osittain tietohallinnossa ja, ja, ja korkeakoulussa viimeiset 20 vuotta. Hyvä. Mä nyt otan jaon, ja aloitellaan ihan siitä, että käytän läpi, mitä... Mitä tämän ensimmäisen koulutuspäivän aikana on tarkoitus, on tarkoitus opiskella? Eli ensimmäiseksi aiheeksi meillä on digitaalinen saavutettavuus, ja siihen me ollaan varattu 15 minuuttia. Saattaa mennä vähän yli, mutta koetaan pitää olla aikataulussa. Uh, seuraavaksi on saavutettavien opetusmateriaalien tuottaminen ja siellä meillä on Word ja PowerPoint pääroolissa ja 30 minuutissa aika pikajuoksulla pika käydään läpi sitten näitä kaikkia tärkeimpiä kohtia. No sitten tutustutaan hieman avustaviin teknologiaratkaisuihin, ja siihen on varattu 10 minuuttia, ja sen jälkeen meillä onkin työpaja, jossa on kolme harjoitusta. Ja toivottavasti tosiaan olet, olet jo latannut ne kaikki matskut valmiiksi, mitä tarvitset tuohon työpajan, kun meillä on muuten tosi tiukka aikataulu ja paljon asiaa, niin, niin ei käyttää aika siihen, että ruvetaan lataamaan materiaalia kesken koulutusta. Ja sitten loppuksi, jos jää aika, niin voidaan käyttää yhteenveton. Mutta Otetaan vielä nyt sitten se itse sisältö tässä läpi. Ja, uh, eli näitä aiheita jo käytin tuossa läpi ja samat asiat tuossakin. Jutellaan ihan lyhyesti ensin tavan koulutuksen pelisäännöistä eli käynnistetään tämä etäsessio. Eli teoriaosuutet tosiaan kuten Sanna totesi tallennetaan ja ne pyritään myös tuotteistavan aiheiden mukaan. Katsotaan kuinka hyvin onnistutaan siinä. Uh, jos sinulla on kysymyksiä tai haluat kommentoida, niin käytä mikrofonia tai sitten chattiin voit laittaa kysymyksiä myös. Uh, mikrofonia. Webpi web-kamera oletuksena pois päältä mielellään ja sitten laittaa sen päälle silloin, kun on tarvetta. Minäkin tuossa kohta varmaan sammutan oman kameran, mutta tähän aluksi vaan, että näette minkä, minkä näköinen ihminen puhuu täällä toisessa päässä. Ja koulutuksen aikana tämä on aika vetoinen koulutus ensinnäkin, mutta meillä on teoria, demoilua ja sitten myös harjoituksia. Ja koska aika on niin me me ollaan ajateltu, että jos ei ehdittää jotain käydä läpi, niin kovin mielellään kyllä otettaisiin teiltä myös kysymyksiä jälkikäteen tuohon info.avu.fi-osoitteeseen. Eli mä laitan ainakin nyt tämän minun oman kameran pois päältä ja lähdetään liikenteeseen. Ja Lotta sitten, jos voisit aina välillä katsoa tuon chattiin tässä välissä. Ja aloitetaan ihan siitä että tosiaan, että kenelle näitä saavutettavia sivuja, dokumentteja ja sisältöjä tehdään. Me ollaan ajateltu se niin, että ensisijainen kohderyhmä on tietenkin ihmiset. Ihmisiä vartenhan me näitä tehdään. Ja siellä meillä voi olla kohderyhmänä joko opiskelijat, henkilökunta, sidosryhmät. Toiseksi me ollaan tunnistettu ruudunlukuohjelmat, eli Ruutunlukuohjelma kuuluu avustavan teknologiaan, ja ruudunlukuohjelman avulla ihminen, joka ei esimerkiksi näe, niin kuuntelee äänensä saman sisällön. Eli tämä on mahdollista silloin, kun me ollaan rakennettu saavutettavaa sisältöä. No sitten hakukoneille, varsinkin kun on kyseessä julkista, siis julkiset sisällöt, niin Google tykkää kovasti, kun sisällöt ovat saavutettavia, niin samalla, samalla siinä vähän vaikut, vaikutetaan siihen näkyvyyteen. Ja me ollaan laitettu ihan viimeisenä tämän lainsäädännön vuoksi. Se on hyvin tärkeä kyllä, mutta ihmiset ovat ensisijalla. No mitä sitten tämä WCAG, johon te olette ehkä törmännyt aikaisemmin, on oikein. No, tämä on tämmöinen jonka avulla me toimitetaan näitä saavutettavia sisältöjä. Eli puhutaan Web Content Accessibility guidelinesia. Siellä sitten puhutaan ö, tasosta 2.1 ja A ja AA-taso pitää olla täytettynä, jotta me voidaan sanoa, että sisäl sisältö on saavutettava. Ö, tästä tehän ei tarvitse sen enempää muista, kunhan vaan toimitte sitten näiden ohjeistuksen mukaan, kun tuotatte sisältöä. Eli itse termistö ei ole nyt niin tärkeä. No, tässä WCAG-ohjepaketissa niin nämä neljä periaatteet korostuu, nousee tärkeimpinä, eli havaittavaa, informaatiota käyttöliittymään on esitetty tavoilla, jotka käyttäjä voi havaittaa, eli ne on selkeitä, niitä on helposti navigoida ja käyttää. Hallittavaa, samoin myös käyttöliittymän navigointi, ne, ne, on, ne on hallittavissa eri laitteilla, eri välineillä. Ja ymmärrettävää, se sisältö mitä me käytetään siinä on, on myös ymmärrettävää, että se on selkeä kieltä ja, ja tota, myös ne linkit on selkeitä, että käytetään tietää, kun klikkaa jotain mihin päätyy. No toimintavarmuus sitten taas on enemmän nimenomaan se tekninen puoli, että se on rakennettu sillä tavalla, että avustavat teknologiat voivat hyödyntää niitä. Ja tässä materiaalissa muuten on aina välillä linkkejä laittuu mukaan, esimerkiksi juuri nämä opastusvideot WCAG-kriteereistä tuosta sivustosta, ne on tosi hyviä, ne on suomenkielisiä, ja kannattaa käytä vilkaisemassa niitä vähän laajemminkin. Ja nyt sitten annan puheenvuoron Lottalle kognitiivinen saavutettavuus, ole hyvä Lotta. Joo, kiitoksia koneen käyttäjälle. Voit laittaa seuraavaan slaidiin, mennään tosi nopeasti. Kognitiohan on sitä niin kuin prosessointia, tiedonsaantia, muistamista, päätöksentekemistä ja niin edelleen. Ja ne rajoitteet, joita siihen voi liittyä, niin nehän voi olla pysyviä tai väliaikaisia. Eli väittäisin, että joka ikinen meistä silloin tällöin hyötyy siitä, että sisältö on tehty saavutettavaksi, vaikka oltaisiinkin ihan, ihan kyvykkäitä kenellä on koskaan unohtunut silmälasit kotiin, kenellä saattaa olla käsipaketissa, käsi kuka on nukkunut huonosti ja on väsynyt eikä oikein muisti pelaa, ja, ja, ja kuka istuu bussissa eikä voi, voi niin kuin kuunnella äänellä jotakin, jotakin sisältöä tai videota. Eli koskee ihan kaikkea meitä. Hyppäätkö seuraavaan? No tosiaan se, että, että tota, mistä se lähtee sitten se, se ymmärrettävyys ö, siinä, siinä tota sisällöllisessä saavutettavuudessa, niin, niin väittäisin, että et pitää aina ihan ensimmäisenä miettiä se rakenne, eikä suin päin ryhtyä tekemään. Ja mun mielestäni kaikista tärkein kysymys on se, että miksi tätä sisältöä tehdään kenelle sitä tehdään ja mitä halutaan, halutaan niin tapahtuvan. Eli se kannattaa se ajatusprosessi miettiä, että, että tota, mikä muutos on se, mikä halutaan saada aikaiseksi tällä sisällöllä. Ja sittenhän, tota, että mikä on se paras esitysmuoto ö, tiettyyn aiheeseen. Onko verkkosivu se oikea ratkaisu? Tehtäisikö mieluummin video? Onko se sisältö sellaista, että, että se on parhaiten niin kuin tekstillä selvitettävissä? Vai olisiko joku kaaviokuva, infograafi, joku tämmöinen näin? Paras vaihtoehto. Eli kaikkea kannattaa miettiä, että tota, missä muodossa mikäkin asia selitetään. Ja tyypillisestihän niin, niin, äh, tehdään aika useasti näiden yhdistelmiä. Eli on tekstiä, kuvaa taikka sitten, sitten on infograafia taikka, taikka videoita. Eli jokaisen sisällön kohdalla aina kannattaa miettiä, että mikä väline kantaa sen asian parhaiten siihen tarkoitukseen. Ja sitten tosiaan se ymmärrettävä sisältö, niin se on jokaikisen vastuulla. Jos te ette tee työtä siinä sisällön tuotannon vaiheessa, niin sitten se sisällön käyttäjä, eli lukija, katselija, kuuntelija joutuu ponnistelemaan, ja pahimmassa tapauksessa se ei viitsi ponnistella, vaan kääntyy pois ja, ja menee johonkin muualle. Ja tosiaan ihan ykkösasiana se käyttäjänäkökulma näkökulma, eli Asetukaa sen ihmisen saappaisiin, jolle kirjoitatte tai tuotatte sisältöä. Mitä se tietää, mitä se ei tiedä, mitä sen tarvitsee saada selville. No sitten aika konkreettista, oleellista sisältöä. Tärkein asia ensin. Eli ei aloiteta niistä muinaisista roomalaisista taikka kepistä ja kivestä, vaan, vaan niin kuin mikä on se yksi asia, mikä, mikä on saatava perille, niin se nostetaan siihen kärkeen. Otsikointi on ihan älyttömän tärkeää. Pelkällä pääotsikolla pitäisi saada selville sen sisällön ydin, ydinpointti. Väliotsikot on ihan mahtava keino kuljettaa sitä tarinaa eteenpäin niin, että siitä tulee helposti niin kuin silmäiltävää sisältöä. Periaatteessa pelkät otsikot ja väliotsikot lukemalla, niin ihminen pääsee kärryille siitä sisällöstä ja se on hyvää palvelua, se on selkeää sisältöä, se on ymmärrettävää. No sitten tosiaan se ennakoitavuus, helppolukuisuus, ei kukaan halua ruveta tekemään salapoliisityötä, kun niillä on joku työtehtävä käsillä ja niiden pitää selvittää, että mitä pitää tehdä. Jos ne, ne pystyy niinku ennakoimaan, että mitä tulee, niin se on aina paljon nopeampaa ja helpompaa se, se tota sisällön kuluttaminen eli tekstin lukeminen taikka videon katsominen ja tähän väliin semmoinen huomio, että nythän me puhutaan ikään kuin työ työopiskelukontekstissa olevista sisällöistä, ei, ei viihtymisestä, ei huvista, eikä, eikä, eikä mistään sisällöstä. Lyhyet kappaleet ää, loogisesti jäsenneltynä, niin ne aina helpottaa sitä silmäilemistä ja, ja myös lukemista. Ää, ihminenhän pystyy hahmottamaan viidestä seitsemään niin kuin rinnakkaista asiaa samanaikaisesti, ja, ja jos menee, menee sen ylitse, niin sitten kyllä jo taas ensimmäiset, ensimmäiset luettelokohdat esimerkiksi unohtuu. Ää, selkeitä lauserakenteita, tuttuja termejä, niitä kannattaa käyttää. Eli kaikkihan muistetaan, että virke on se, joka alkaa isolla kirjaimella ja päättyy pisteeseen. Ja virkkeet voi muodostua sitten päälauseista ja sivulauseista. Sivulauseita saa kyllä käyttää. Ja saa käyttää lauseen vastikkeitakin, mutta jos pystyy niin kuin mahdollisimman yksinkertaisesti esittämään sen asian, niin on aina paljon parempi mahdollisuus, että, että ihmiset sen myös ymmärtää. No vähän tuossa aikaisemmin jo sanoinkin tuosta sisällön monipuolisuudesta, että ei pelkästään tekstiä pötkössä ja putkessa, vaan siinähän kannattaa käyttää niinku luetelmia, taulukoita, kuvia, kaavioita. Ne on myös visuaalisesti keventäviä elementtejä, että se on paljon houkuttelevamman ja helpomman näköistä se, se tota teksti tai se, se sisältö, kun siinä on erityyppisiä elementtejä saatavilla, eikä pelkästään, pelkästään niinku tekstiä reunasta reunaan. No, sitten äh, kuvaavat linkitekstit tässä on laitettu ihan niin kuin erikseen, koska monta kertaa, tai aina kun sen urlin, urlin sieltä jostakin nappaa, niin sehän on ihan niin kuin mahdottoman mystinen 15 rivinen äh, tota, koodi, koodipätkä. Ja niissä on se ongelma, että sitten jos niitä ei ole tehty niin kuin tavallaan sen kuvaavan tekstin taakse, niin sittenhän lukija rupeaa lukemaan niitä. Ja se on, se on kyllä niin todella puuduttavaa. Monikanavaisuus, varsinkin nyt sitten tässä, tässä oppilaitosympäristössä, niin, niin se, että millä kaikilla erilaisilla tavoilla sitä sisältöä pystytään tarjoamaan ja pedagogiikkaa tukemaan, siihen, siihen millinä palaa tuossa vähän, vähän myöhemminkin. Mutta tämä oli siis mun osuuteni tosi nopeasti läpijuostuna. Annan puheenvuoron Mirlindalle, ole hyvä. Kiitos Lotta ja tosiaan hypätään nyt tähän saavutettavuusopetuksen suunnitelussa suunnitelus, ja nimenomaan tämä Universal Design for Learning UDL vahvassa, vahvassa roolissa. No, opiskelijoilla on tosiaan erilaisia opimistyylejä ja mieltymyksiä ja op, osa oppi paremmin kuuntelemalla, lukemalla, näkemällä tai vaikka tekemällä ja sitten suurin osa hyödyntää jopa kaikki nämä, mitä äsken luo, luokiteltiin tai ostaa, niin niiden yhdistelmiä. Ja tässä sitten meitä auttaa nimenomaan tämä UDL-lähestymistapa, ja sen, sen avulla huomioidaan tosiaan kaikki opiskelijat. Tämä kannustaa opetusmateriaalien tarjomisen multimodaalisena, eli sama sisältö eri formaateissa. Mutta tämäkin kannattaa miettiä niin, että se ei aiheuta opettajalle liian paljon ylimääräistä työtä, vai miten, vaan miten tätä voisi automatisoida jollain tavalla, ja sitä me tulen käymään läpi tässä. Ja Tämä uuden tuo myös erityisen paljon hyötyä. Opiskelijoilla on jonkunlainen rajoitteen, mutta samalla se kyllä auttaa kaikkia opiskelijoita, että ei ainoastaan niitä opiskelijoita, kenellä on jonkun rajoitteen. Ja tää, voidaan sanoa, että et mukavuus, saavutettavuus ja sitten joustavuus houkuttaa opiskelijoita verkkokursseihin. Esimerkiksi jos puhutaan verkkokursseista vaikka uh, se opetuksen suunnittelua ja opetusta, meidän tulee mukauttaa opiskelijoiden sitoutumisen lisäämiseksi. Ja esimerkiksi yksi voisi olla se, että opetusmateriaali vaikka tuotan tämän saataville ajoissa. Ja sitten me tarjotaan myös niistä erilaisia formaatteja. Ja tämä UDL tosiaan auttaa verkkokurssin suunnittelussa. silloin, kun me mietitään juuri niitä pedagogisia tavoitteita suunnittelutyössä, Valitaan niitä erilaisia menetelmiä tukemaan sitä opetusta ja opiskelua opetusmateriaaleissa ja sitten myös ihan ohjaus- ja arviointiprosesseissa. Ja myös se tukee erilaisia elämäntilanteita, mitä opiskelijoilla opiskelijalla voi olla, ja se tukee myös opiskelijoita, joilla on mahdollisuus rajoitteita, eri kulttuuriset taustat, taloudellinen tilanne. Kaikki nämä voi vaikuttaa siihen, että opiskelijat ovat tavallaan sillä hetkellä niin kuin eriarvoisia. Ja sen päälinjaus ovat nimenomaan, että, että, että tukee opiskelijoiden sitoutumista ja motivaatiota. Ja se motivoi opiskelijoita ö, ö, opiskelussa ja se, se tekee sitä op, opiskelusta ja opetuksesta osallistuvaan maan, ja, ja se tukee nimenomaan sitä puolta. Ja opetuksessa hyödynnetään erilaisia tiedon esittämistapoja, ja siinä myös monipuoliset materiaalit ovat mukana. Ö, annetaan mahdollisuus työstää oppis, oppisisisältöjä sekä osoita osaamistaan monin eri tavoin, eli ei ole esimerkiksi vain yksi tapa tehdä sitä, vaan annetaan myös muita mahdollisuuksia. Ne opetusmateriaalit, mitä me jaetaan opiskelijoille, ne on tehty saavutettavaksi ja ovat mahdollisimman selkeitä. Ne on jäsenelty selkeästi. Me käytetään kuvavia otsikoita, juuri niitä mitä Lottakin kävi äsken läpi kognitiivisessa sisällössä. Ja perinteisen tekstin lisäksi me myös tarjotaan erityyppisiä formaatteja, podcasteja, videoita, tietovisoja. Me rikastutaan sitä kokonaisuutta tällä tavalla. Ja jos me käytetään jotain visuaalisia elementtejä, niin ne on avattu myös tekstin ja värikontrastit on tarkistettu, jos me vaikka ollaan kiinnitetty huomiota siihen ulkoasuun ja ollaan käytetty eri värejä, niin on hyvin tärkeää varmistaa se, että värikontrastit ovat kunnossa ja palvelee myös heikon näköisiä opiskelijoita. Ja tarjotaan myös monenlaisia oppimisympäristöjä. Esimerkiksi voi olla vaikka, että tämmöinen hybridiopetus, että on lähiopetus, mutta myös on etänä, et, etäosallistumismahdollisuus, ja siinä sitten käytetään Zoomia tai jotain muuta, mitä sitten Teamsia tai jotain muuta, mitä oppilaitos käyttää. Ja oppimisalustoja sitten hyödyntää materiaalin jakamisen ja käyttöön. Tuetaan myös sitä yhteisöllistä työskentelyä ja opiskelua, mitä itse asiassa, itse asiassa Microsoft 365, joka varmasti teiltäkin löytyy, mahdollista hyvin paljon ja hyvin pitkälle. Annetaan myös mahdollisuus mobiiliopiskeluun. Ee, ei tarvitse olla vaikka ihan koko kurssi mobiilikurssina, vaan joku osa siitä voi olla sellainen, että tarjotaan mobiili, mobiilisti tai vaikka niin, että rakennetaan ne opetusmateriaalit niin, että ne toimii myös mobiilisti. Ee, eli esimerkiksi jotain tämän tyyppistä responsiivista suunnittelua huomioidaan siinä. Annetaan mahdollisuutta, että opiskelen yksin tai sitten pienissä ja isoissa ryhmissä. Et, et, ei ole sellaista, että että vain ryhmissä ja piste esimerkiksi, vaan että joust, jou, joustetaan ja sitten annetaan myös mahdollisuutta toimia eri lailla. Ja ryhmätoiminta on aina ohjeistettu selkeästi, Ö, ei, ei jää mitään auki opiskelijan päässä, että mitä nyt pitää tehdä, vaan että se on selkeä ohjeistus. Ja tämä oppimisympäristö ja tai muutkin oppimisympäristöt itse asiassa, että harvoin tänä päivänä toimitaan vain yhdessä oppimisympäristössä. Ne on rakennettu nimenomaan tukemaan opiskelijoiden keskenäistä ja opiskelija-opettaja suhdetta. Kaikki nämä mahdolliset riskit ja häiriötekijät on minimoitu mahdollisuuksien mukaan. Ja siellä sitten tarjotaan myös sellaisia toiminnallisuuksia ja vaihtoehtoja, että opiskelija pystyy seuraamaan omaa edistymistä samalla. Ja jotain esimerkkejä tuosta UDLn käytöstä voisi mainita muutama. Niin Tosiaan opetusmateriaali on rakennettu saavutettavasti, silloin me voidaan, opiskelijat voivat hyödyntää avustavan teknologian ratkaisuja. Ja silloin materiaaliformaation muunnettavuus on mahdollista. Esimerkiksi vaikka, että tekstit tarjotaan myös puhuttuna. Office-paketissa on olemassa tämmöinen syventävän lukuohjelma palvelu, ja sitä, sitä sitten tuotan tietoisuuteen opiskelijoille. Tai vaikka esimerkiksi niin, että oppimisalustalle on valmiiksi upotettu työkalu, joka lukee sisällöt äänen tällaisia on käytössä aika paljon. Tulee mieleen esimerkiksi Read Speaker, on sellainen, mikä on Moodlen upotettu. No sitten vaikka tarjotaan myös e-kirjoja, jotka ovat saavutettavia ja siinä sitten kaikki saavutettavuusasiat on huomioitu. Tai myös äänikirjoitettuna. Esimerkiksi tämmöinen Sanelutyökalu tai Google Drive äh, puhekirjoitustyökalu puhe on tuotu tietoisuuteen ja nämä kyllä auttavat opiskelijoita. Ja, äh, ihan varsinkin jos esimerkiksi vaikka kirjoitetaan jotain tai pitkiä raporteja, niin tuommoisista on todettu, äh, että auttavat sisällön tuottamiseen. Eli avustava teknologia voi olla yksi ratkaisu tukemaan tätä UDL-puolta opetuksessa. No sitten videot, mitä käytetään, niin ne on tekstitetty ja opiskelijoille jaettu videon sisältö on, tai, tai vaikka niin, että se opiskelijoille jaettu videon sisältö on tekstinä. Eli jos se video ei, ei ole mahdollista tekstittää, niin ainakin se sisältö voi jakaa. Esimerkiksi monesti opettajat tekevät, varsinkin niitä, niitä mä itse kutsun niitä brändättyjä videoita, mitä tehdään pidemmän aikaiseksi käyttöön, niin ne on monesti käsikirjoitettu ja siinä on käytty aika, niin Voisi katsoa, että esimerkiksi olisiko se käsikirjoitustekstitsi sellainen, mitä voisi jakaa opiskelijoille. No sitten verkon voidaan hyödyntää muun muassa tämmöistä live-tekstitysominaisuutta. PowerPointissa on nykyään sellainen, toki riipu PowerPoint-versiosta, mutta ainakin tässä uudemmassa on. tallennetaan näitä verkoluentoja myös myöhempiä varten, ja ne jaetaan opiskelijoille, opiskelijoille edistäistä opiskelua. Ja, jos esimerkiksi vaikka ei pysty tekemään muistinpanoja samalla, ei pysy vauhdissa mukana, niin voi palata siihen verkkoluentoon ja, ja katsoa näitä asioita jälkikäteen. No sitten tarjotaan myös monenlaisia opimistehtäviä, tehtäviä, että siellä on hyödynnetty myös eri formaatteja, on esimerkiksi vaikka tehtävän palautus on annettu mahdollisuus palauttaa ääniklippina tai videona tai visuaalisena kuvana. Et ei ole tarvetta aina ohjata opiskelija niin, että tästä pitää tulla esimerkiksi vaikka raportti. Voisi miettiä myös, että no, olisiko ääniklippi tässä hyvä ja mitä videoja. Tai joku tämmöinen ihan vaikka visuaalinen sarjaku, sarjakuva tai joku vastaava. Ja jos on vaativia tehtäviä, niin olisi hyvä kyllä tarjota jotain malliratkaisuja. Silloin auttaa opiskelijaa pääsemään eteenpäin. Ja Palautusajoista sitten on hyvä keskustella opiskelijoiden kanssa ja tarjottaa vähän joustavuutta. Ö, toki me tässä samalla kun me asetetaan aikatauluja opiskelijoille tehtäviä varten ja projekteja varten, niin mehän heidät myös ikään kuin valmennetaan työelämä varten, joka perustuu aika vahvasti deadlineihin, asetettuihin deadlineihin. Mutta tässä nyt pitää, pitää vähän joustaa ja miettiä ja keskustella opiskelijoiden kanssa, että onko ne hyvät. No, sitten tämä vuorovaikutuksen keskustelu verkossa. Meillä on tosiaan, kuten totesin aikaisemmin, hyvin paljon erilaisia oppimisalustoja ja ne tarjoavat kyllä keskusteluun erilaisia vaihtoehtoja, mutta aika monet niistä tarjoavat ainoastaan tekstiversiona sitä keskustelua, eli puuttuu se multimodaalisuus kokonaan. Ja voi olla, että opis osa opiskelijoilla voi olla vaikeuksia pysyä mukana keskustelussa, että, että monet meistä kirjoittaa tosi nopeasti ja laittaa niitä viestejä nopeasti. Mitä sitten ne hitaammat opiskelijat, jotka ei pysy mukana, niin... Niin niillä olisi tosi hyvä mahdollisuus antaa mahdollisuus myös kommentoida vaikka ääniklipien kautta. Ja sitten kommentoidaan omaa, omaa kaverille, omalla kaverille jotain vastausta tai ihan opettajallekin. Tuommoinen yksi mikä tuli mielen palvelu, mikä on olemassa niin VoiceRate on semmoinen, mikä esimerkiksi tukee tätä. Ja sitten tässä samassa diasetissä löytyy uh, Kaksi diaa, jossa on jo, musta tausta, mutta itse toimi teille muistilista, näitä tähän sitten palaatte myöhemmin ja katsotte vaikka läpi näitä asioita. Loppujen lopuksi ei ole kovin isoista jutuista kyse, että pienillä, pienillä muutoksilla, mitä me tehdään meidän arjessa, niin saadaan vielä parempaa palvelua opiskelijoille kyllä.